رحمان الرحیم ہم لوگ صور عمران جو کہ تیسری صورت ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا ٹاپک اہل کتاب کے لیے دعوت اور امت مسلمہ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ شروع میں تو آپ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان کیا ہے اور اس میں پھر اہل کتاب کی ہسٹری اور اس میں فائنل وارننگ بھی کر دی گئی اسپیشلی یہ کرسچنز کے لیے تو اب اس ہسٹری کا مطالعہ کرنے لگیں جو 33 ٹو کی آیات ہے اس کو اب ہم مطالعہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ان اللہ آدم ون و آل ابراہیم و آل عمران العالمین یہ اہل کتاب آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم نو ابراہیم اور عمران کی خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ضرریتم من میں بدیوم والسم علیم یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور جو کچھ کہتے اور کرتے رہے اللہ اس سے واقف ہے اس لیے کہ اللہ سمیع علیم یعنی اب یہ خاص طور پہ کرسچنس جو ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو نجران کا ایریا جو کہ مدینہ منورہ سے آلموسٹ کوئی 1400 کلومیٹر دور ہے وہاں سے یہ اسپیشل ان کے سکالرز آئے تھے مدینہ منورہ میں تو اس وقت اب ان کے لیے ایک فائنل دعوت دے دی گئی اور بتا دیا کہ اگر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت عدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اس میں ایگزامپل کے طور پر نور علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور عمران کی خاندان اب یہ عمران کے خاندان کون ہیں کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جیتے تو اب ان سب سے یہ اس پوری فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے انتقاب کیا کہ ان کے ذریعے یہ دنیا والوں پر ایک پورا میسج اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دے تو بس یہ مقصد تھا اس کے بعد پھر فرمایا اس قول تم راۃ تو عمرانہ ربی نظر تو لقا معافی بطونی محرم فتقب المنی نکا انت سمیع العلیم انہیں یاد دلائیے کہ وہ واقعہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ رب یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے آپ کی نظر کر دی ہے تاکہ وہ مسجد اقساء میں فلسطین کے دوران دینی دعوت کا کام کرے سو آپ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے بے شک آپ ہی سمیعم اب دیکھیے کہ عمران صاحب جو ہیں رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے ان کی جو بیگم ہیں وہ بہت نیک خاتون تھی تو اب ان کے پیٹ میں بچہ تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں یہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس بچے کو میں اب آپ اپنے کام میں نہ لگاؤں کوئی اپنا فائنینشیلی اتنا نہ کریں بلکہ صرف آپ کے دین کی دعوت کو پہنچائیں تو یہ دعا کی انہوں نے تو اب اس کا رزلٹ کیا آیا فَلَمَّا فدعت قالت ربی فدعۃ ان تس انا و اللہ علم وداعت ولئس ذکر وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا و وَإِنِّي سمئی تُہا مریم ون مین الشیطان الرجیم پھر جب اس نے اس کو جنا تو بولی کہ رب یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے اور جو کچھ اس نے جانا تھا اللہ تو اس کو خوب پتہ تھا اور وہ بولی کہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا خیر اب یہی ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور اس کا اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں تو اب دیکھیے کہ اب وہ سیدہ جو ہیں جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کو اس ٹائم وہ سوچا کہ بھی اگر میں تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دین کی یہ میسج ہر طرف پہنچائے گا تو یہ تو بیٹی ہوئی تو پھر انہوں نے افسوس تو آیا دل میں لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اس کو کم از کم شیطان مردود سے تو بچا رکھیے تو یہ بڑی انہوں نے دعا کی اور پھر یہ سید مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح سے آگے معاملہ ہوا اب یہ کرتے ہوئے یہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ آ رہی ہے اب سیدہ مریم رضی اللہ ہی حضرت اللہ تعن حضرت السلام کی والدہ بنی تو اب لیکن اس سے پہلے کیا ہوا یہ اب اس کے واقعات ہیں فتح کبہا ربنا بے قبول حسنت حسن زکریہ زکریل المحراب وجدا عندہ رزقن قول یا مریمکی حاضہ من من ان اللہ من یرکم یشا حساب اس کے احساسات یہی تھے تاہم اس کے رب نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فنیا اور نہایت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور ذکریہ علیہ السلام کو ان کی سرپرست بنا دیا چنانچہ جب کبھی ذکریہ محراب یعنی مسجد اقصیٰ کے ساتھ چھوٹے کمرے جس کو سنگل اپارٹمنٹ کیا آپ اس میں اس کے پاس جاتے تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتے تھے اس طرح کے ایک موقع پہ انہوں نے پوچھا مریم یہ کہاں سے پاتی ہو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے اس لڑکی پر یہ تمہارے رب کا کرم تھا اس میں شبہ نہیں اللہ جس کو چاہتا بے حساب دیتا ہے یعنی اب ہوا یہ کہ اب سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ نہ کچھ جوان ہونے لگی تو ان کی والدہ نے ان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ریسپانسیبل کیا اور ان کو بھی یہ کیا کہ آپ مسجد اقساء میں اس کے پاس یہ بہت سارے کمرے ہوتے آج کل بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک کمرہ ان کے لیے ارینج کیا اور اس وقت بنی اسرائیل کے نبی حضرت ذکریہ علیہ اللہ علیہ السلام جو ان کے سیدہ مریم کے خالو تھے تو ان کو ایک رسپونسبل کیا کہ جی آپ اس کو رکھیں اور اس کے آپ ان کی ایجوکیشن بھی آپ کریں تو اب سید سیدنا رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے محراب میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی تو اس وقت کبھی از ذکریہ علیہ السلّہ السلام آتے تو وہاں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نہ تو بڑے حیران ہوتے کہ یہ نبی تو نہیں ہے ان پہ کیسے آگئی تو انہوں نے جب سیدہ مریم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے پاس ہے یہ یعنی نہیں ان کا ایمان ایسا پکا تھا کہ اس پر انہوں نے بہت تفصیل سے یہی عرض کیا حنالی کا داز کریا رب ربی حبلی ملدن کا ذرری یتن طی وطن ان کا ثمیع دعا یہی موقع تھا کہ ذکریہ نے اپنے رب کو پکارا اس نے دعا کی کہ رب تو مجھے بھی اپنے جناب سے ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرنا ان تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والی ایکچولی اب کیس یہ تھا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کے دل میں یہ خواہش آ رہی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنی نیک بیٹی جو ہے وہ پیدا کی ہے تو یا اللہ مجھے ایسا بیٹا بھی دے دے کہ جو آپ کے دین کی یہ نبوت اور خدمت جو ہے وہ کر سکے تو یہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے حضرت ذکری علیہ السلام السلام خود نبی تھے اور وہ پوری یہ مسجد اقسا کو وہی مینیج کرتے تھے وہیں سے دعوت کا کام جو ہے یہ چلتا تھا تو اب یہ دعا تو انہوں نے کی اور اس موقع پہ پھر حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اس دعا کا جواب آ گیا فنادت الملائی کا تو وہ قائم جو سلی فل محرابی اللہ جو بشر کا بھی یاحیہ کم من و وہ حصورم و نبیم منصحین کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یار ایک بیٹا تو دیں مجھے تاکہ وہ آپ کے دین کے جو احکامات ہیں اس کی دعوت وہ پہنچا سکے تو اب فرشتوں نے آ کے بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور اب اس کے لیے پھر یہ الفاظ کیا ہے اس کے جواب میں فرشتوں نے اس کو ندا دی کہ جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش اور خدا کے نیک بندوں میں ایک نبی ہوگا یعنی اب یہ امیجن کیا فرشتوں نے آ کے بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اب یہ علیہ اللہ کی یہ پیدا ہوں گے آپ کیا اور یہ کلمہ کی تصدیق یہ اللہ کی کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی تصدیق کریں گے اور تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ ان کی ایک حیثیت ایک سردار کی حیثیت ہوگی تاکہ لوگ ان کی بات کو سنیں بھی اور آج کل آپ ابھی بھی آپ یہودیوں کی آپ کسی بھی اسکالر سے پوچھ لیں ان کی بکس کو پڑھ لیں تو وہ حضرت یہ علیہ اللہ پہ بڑا ان سے عقیدت رکھ گئے تو یہ میسج آیا تو اب حضرت ذکریہ علیہ الصلاۃ السلّام و نبی تھے تو انہیں بھرل ذہن میں وہ بھی انسان ہے تو ان میں ایک کوشچن آیا قول ربی الّا یقون غلام وقت بلغنی القرو ومرعتی آقر قل قدالِ کلّ یف علوم تو انہوں نے یہ تعجب سے پوچھا کہ یہ رب میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بوڑھا ہو چکا میری بیوی بھی بانج ہے فرمائے اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا یعنی اب یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ٹھیک ہے ایک جسمانی اعتبار سے آپ بوڑھے ہو گئے آپ کی بیگم بانجھ بھی ہو گئیں تو نو پرابلم پھر بھی آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کر دے گا تو ایک بڑا ایک مزانہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت ذکری علیہ الصلاۃ السلام کیا اولا رب جلی آ یتن کال آ یتوکا اللہ تلناسا فلاسطیا <والعبکار> انہوں نے عرض کیا کہ رب پھر میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجیے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تم لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے ہاں تسبیح و تحلیل البتہ کر سکو گے لہٰذا یہ دن اسی طرح گزارنا اور اس دوران میں اپنے رب کے بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا یعنی اب یہ حضرت ذکریہ علیہ السلام پہ یہ تک بھی ٹھیک ہے فرشتے نے کہا ہے تو ان کو ایک تھوڑا سی اس پہ تھوڑی سی ذہن میں کنفیوژن آئی کہ یہ کیا واقعی وہ فرشتے کی طرف سے آئی ہے بات یا یہ جو میسج آیا ہے کہ کسی شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو ایک ذرا ایک کوئی ایسا پروف بھی دے دیں نا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پروف بھی یہ کر دیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ تین دن تک کوئی گفتگو نہیں کر سکیں اس میں آپ نے صرف تسبیح اور تحلیل یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کرتے رہیں گے یعنی اس طرح سے ایک تین دن کا اعتکاف آپ کا ہو جائے اور آپ لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہیں آپ کر سکیں گے اس میں یہی تو یہاں سے حضرت ذکری علیہ السلام کو کنفرم بھی ہوا کہ یہ جو میسج آیا ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے اور تب حضرت یاہیہ یا علیہ السلام پیدا ہوئے اب یہ ایک موجانہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ ایسے ہی معوضہ پھر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے بھی آ رہا تھا اور ذکریٰ علیہ السلام پہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ کرسچنس کو یہ بتایا کہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں بھی کیا ہے معاملہ یہاں بھی کر لیا ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں اللہ تعالیٰ ہی کا کام اب اسی کی تفصیل آگے آئے گی تب اب دیکھیے کہ سجیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ اس قولت یا مریم ان اللہ انَ اللہ کی و تہارا کی وصطف کی اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلائیے کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا اور پاکیزگی کی عطا فرمائی اور دنیا کی تمام خواتین پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے آپ کو منتخب کر لیا تو اب یہ فرشتوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سلیکٹ کیا اسپیشل ایک کام کے تو اب پھر یہ بھی آیا یا مریم و یا مریمف یا مریمتی نتی کی وسجدی ورکائی مار راکیں اس لیے مریم اپنے رب کی فرما برداری میں لگی رہی ہے اور اس کے حضور میں جھکنے والوں کے ساتھ رکو اور سجدہ کرتی رہی ہے یعنی یہی حکم ان کو دیا گیا سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ رکو اور سجدے کی نماز میں ریگولر ہیں تو یہ تو ایک بیسک اور وہ پہلے بھی کرتی تھیں اور مزید اس کی تاکید کی کہ یہی کرنا لیکن اب آگے چل کے پھر اس میں کچھ ایک اسپیشل خاص موضا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ذالک کا من امباغیبی نو ہی الیک وما کنتا لدیہم اس طلقون عقلا مہوم ایم مریم وما مریماں و تختسمون یہ غیب کی باتیں ہیں رسول جو ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں اور حقیقت یہ کہ جب ہیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا اپنے اپنے کرے ڈال رہے تھے تو تم اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے. یعنی اب ایک واقعہ ہو رہا تھا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت سارے جو اب یہ مسجد اقساء کے جتنے خودام جو بھی وہاں پہ خدمت کرتے تھے مسجد کی تو ان ساروں میں یہ ایک بحث پڑی ہوئی تھی کہ نہیں جی میں اب یہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کروں گا اور دوسرے میں کہہ رہا تھا تو اب یہ چل رہا تھا تو پھر اس زمانے میں لوگ یہی تھا کہ یہ کرے کے طور پہ یہ کرتے تھے کہ ایک جیسے لیٹر میں ہر ایک کے نام لکھ لیا ایک ایک پیپرز پہ اور پھر چھوٹے سے بچے کو کہا کہ وہ پکڑ لے تو جس کا آیا بس جی اس کا ہوگا تو یہ آج کل بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی تھا کہ جی رزلٹ یہ آیا کہ تب حضرت ذکری علیہ السلّہ السلام ہی اس کے سرپرست بنے تھے جو اللہ کے نبی ہے اس کے بعد فرمایا اس قولت یا مریم ان ملائی اللہ ان اللہ ان اللہ یو بش رکی بکلی متمنس مہل مسیح عی سب نریم و جی ہن فط دنیا ولاخراتی و من المقربین انہیں یاد دلائیے کہ جب فرشتہ نے کہا کہ مریم اللہ آپ کو اپنے کلمہ کی بشارت دے رہا ہے اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب بے وجاہت اور مقربین میں سے ہوں وہ یو کل مناسا فلم بکا لوں و اور لوگوں سے گہوارے میں بھی اپنے نبوت کا کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور صالحین میں شمار کیا جائے گا اب یہ جب میسیج فرشتوں نے سیدہ مریم الدی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ جی آپ کیا اب ایک بچہ جن کو مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا تو وہ ہوں گے اور اب آپ یہ بالکل پیدائش میں وہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کا کلام کر دیں گے اور یہ پوری گفتگو صحیح میسیج سے پہنچا بھی دی جائے گی تب سیدا کو ذہن میں سوال ہوا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے لیکن اس کو اور مزید تفصیل سے آپ اس کو دیکھیے قول تربی انا یقونلی ولدم ولم یم سسنی بشرن قول قزالک اللہ یخلکو مین یشا عذا قدا امر فنما یقول وہ بولیں کہ اے رب میرے پا ہاں بچہ کہاں سے ہو جائے گا مجھے تو کسی مرد نے چھوہ تک نہیں فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے وہ یو المح الکتاب اول حکمت اول لہٰذا اسی طرح ہوگا اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا اب یہ سیدہ مریم الدی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں سوال تو صحیح ہے کہ ابھی میں نے تو کبھی کوئی شادی نہیں ہوئی کبھی کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ کیسے ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں یہ کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی پھر ان حضرت عیسی علیہ السلام کو قانون اور حکمت سکھائے گا یعنی تورات رات اور انجیل طورات میں قانون ہے اور انجیل میں حکمت تو یہ پوری دوں گا اب یہ تو اور انجیل کی کیا تفصیل ہے اس کو ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں تو اب دیکھیے کہ یہ مشکلات تو آئیں تو یہ اتنے موضے کی ضرورت کیا آئی تھی اصل یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی جو لیڈرز مذہبی لیڈرس تھے تو وہ بہت گمراہیوں میں آ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل وارننگ کے طور پر آخری رسول عیسی علیہ اللہ کو بڑے معجزے سے شامل کیا لے آئے تاکہ ان کا فائنل میسیج پہنچ جائے اور تب لے جا کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک فائنل سزائیں یا جزا جو بھی ہونی ہے وہ آ جائے اور وہ ہوا اس کے لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السّلّم کی ہسٹری کی آپ کو ضرورت ہوگی اس کے لیے آپ کو یہی میں میسج دوں گا کہ آپ یہ ذہن میں بہت سے کوشچن آئیں گے اسپیشلی جتنے کرسچنس بھائی ہیں آپ کے ذہن میں جو جو کوشچن آئیں گے بلا تکلو آپ مجھے ای میل کر لیجیے گا مبشر یا واٹسپ سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں تو پھر میں اس کی تفصیل عرض کروں گا لیکن اگلے لیکچرس میں ان شاء دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام کا جو میسیج ہے اور جو دعوت ہے وہ کس طرح سے پھیلی ہے جدا کل خیر و حسن الجزا